Інтереси нашої держави в складі окремого загону спеціального призначення. Загону і вічно житиму в тобі. І, вічно і вічно житиму в тобі. Відвічна Україна, відвічна Україна, свята, свята, свята. Могутня. могутня, заборна, соборна, слава Україні! Героям слава! Прийміть все на згадку. І хай ця згадка буде вас вічною, а ми будемо молитися. Усе духовенство буде молитися за його душу, щоб Господь прийняв царство Боже. Рідко приїжджав в відпуск. але це останнє. останній час був в відпуск, його відізвали 22 лютого він поїхав на Маріуполь. 26 лютого йому випало 26 років. Мало розказував про війну, мало. Мама, я приїду, я вам розкажу все». сьогодні. Зараз не міг він розказатися, зв'язки практично не було. Все на поверхню був, мене дуже, дуже мало в мене дуже мало чули. Мій брат був похований теж у Дніпрі на Краснопільському кладовищі, як тимчасово невідомий захисник України. І... Ну, Лише зараз ми оформили всі документи, щоб могли його перепоховати. Ми з ним ніколи не сварилися. Він не знав, що таке заздрість, він не знав, що таке негативні емоції, якісь там. Ну, він був простим, звичайно, хлопцем, але з Україною в серці. Багато ми разом з ним пройшли, як і в звичайному житті цивільному, так і в принципі вже військовому, хоч недовго. Далі він перевівся до Азова. Бачилися ми після цього дуже рідко. Хоча я як кожен його приїзд, кожен відпустку дав з нетерпінням з усіх моїх знайомих, яку я знаю найсвітлішою, найпереднішою людиною.